А Заходи сюда, сзади, сзади. Не видишь, что я роблю. Дай. Ч ⁇ Я. Ч ⁇ Є контакт! Коли готові, ви стріляєте, і вони вбігають бі Пристро! А! Ми сюдою ходили. Де нам зайняти позицію? Слемена, давай-давай-давай! Так, мене чотири, п'ять магазинів залишилося. Я готов. Давай, давай. Поехали, убить в рума. Плать весь, ты же сюда, сюда! Убей, убей! Убей!